જગત ના ચોક ની માલિકા માટે રાખ્યો છે અને શનિ નો જો કદાચ આજ રખો દાદો ધૂણ આવે ને મારો ગોગો રમવા આવે અને જગત ના ચોક જો તારો રખો આ ધૂણવા ના તો તારા રખા દાદા નું મદારી મોરલી લઈ જાવ arni sabab જગતના ચોક ની માલી બાજુ કદાચ તું મોડવામાં રમવા આવે તો ખરી ગોઘા મહારાજ દુનિયાના ઘણા ઘણા ભૂવા હોય શનિ શનિ ના માથે જે ગોગા આવે ને સાહેબ પેહલા વખત જે મેં ભરવાડ સમાજ ની અંદર પ્રોગ્રામ કર્યો હતો ને આપણું સાઉ નતું અને એ ભરવાડ સમાજ ની અંદર લીમડી ગામની અંદર પ્રોગ્રામ કરવા ગયા અમે અઢારે આલમ ની અંદર મારી કારીવેલ વસી છે એ કારીવેલ ની અંદર થોડો થોડો રોગ ચાલે ને એ રોગ લઈને જતો નથી મારા ઘોઘા બીજું તો કઈ માંગતો નથી બરાબર વાલો હોય ને એના ઉપર થી જે પણ વારી ને ઘોર દેશો ને એ ઘોઘા ના લેખ મે લખાવી દે બધા છો અને જો કદાચ દુનિયાની માલી માં હું તમારું દુખ લઈને ના જતો રહું તો હું કાહવાનો ગોગો મટી જાઉં ખા દાદા બાદમાં બગીચે મે બાદ બગીચે મેરે રખા દાદા મોટે દાદા બરાબર અબોજા હાથ પાસ ગ હાથ પાસ ગમણે આયા રમણે આયા બગીચે બગીચી રમને આયા રમને આયા ગોગા રમને આયા અમારો જે ગોઘા મહારાજ નો ભૂવ છે ને એનો એક દીકરો છે